κάναμε, πιστεύω, σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς την διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης στη δραματική αύξηση των τιμών ενέργειας. Χρειάστηκε, δυστυχώς, αγαπητέ Μάριο, αγαπητέ Πέντρο, αγαπητέ Αντώνιο, να συμμετάσχω μέσω τηλεδιάσκεψης εξαιτίας της ασθένειας μου από τον COVID. Έτσι, στερήθηκα την εξαιρετική φιλοξενία του Μάριο. Όμως... Αυτό δεν εμπόδισε καθόλου τη συζήτηση και τον συντονισμό με τους φίλους πρωθυπουργούς σε ένα ζήτημα κορυφαίας σημασίας για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή των χωρών μας, όπως τονίστηκε και από τους τρεις προραλίστες. Και μιλάω για τις συνέπειες της ρωσικής συσβολής στην Ουκρανία και τις συνακόλουθες ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα διεθνώς, κυρίω όμως, τι έξοφρενικές ανατιμήσεις στο κόστος της ενέργειας. Για την απειλήμερα λόγια του πληθωρισμού σήμερα... ...αλλά και τις προοπτικές της υπέρβασής του... ...και της επιστροφής στην ανάπτυξη αύριο. Κοινή μας πεποίθηση είναι πως η αντιμετώπιση μιας τέτοιας πρόκλησης... ...που αφορά κυρίως τα πιο ευάλωτα στρώματα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης... ...αλλά και τις επιχειρήσεις μας και κυρίως τις πιο μικρές επιχειρήσεις μας απαιτεί και κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Δράσεις που θα προφυλάσσουν τις κοινωνίες μας, τουλάχιστον μέχρι τον τερματισμό του πολέμου και την ομαλοποίηση της λειτουργίας των αγορών, καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλήρως και αποτελεσματικά μόνη της μία τέτοια κρίση. Γιατί όταν οι τιμές του ηλεκτρισμού, της θερμανση αυξάνονται πέντε, έξι φορές, κανείς εθνικός προπολογισμό δεν μπορεί να τις καλύψει. Συνεπώς, ε, οι τέσσερις χώρες μας συμφωνήσαμε ότι οι λύσεις δεν μπορεί να είναι μόνο εθνικές. Όπως ε, ανέφερε και ο Πέντρο και ο Μάριο και ο Αντώνιο, κάθε χώρα έχει δρομολογήσει το δικό της εθνικό πρόγραμμα στήριξης επιχειρήσεων και οικοκυριών. Χθες εμείς ε, ανακοινώσαμε μια πρόσθετη δέσμη ρυθμίσεων, ε, ύψου 1,1 δισεκατομμύριων ευρώ, ώστε αθρηστικά οι ενισχύσει που έχουν δοθεί από το φθινόπορο να πλησιάζουν τα 4 δισεκατομμύρια. Θα επαναλάβω αυτό όμως το οποίο είπαν και οι υπόλοιποι Πρωθυπουργοί, οι εθνικές πρωτοβουλίες δεν αρκούν. Και γι' αυτό και προτείνουμε, σε πρώτη φάση, να υπάρξουν εναρμονισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές παρεμβάσει απέναντι σε κερδοσκοπικές τάσεις, ώστε να επανέλθει η ισορροπία στις τιμές του φυσικού αερίου. Αλλά και του ηλεκτρισμού. Οι αγορέ, όλοι πιστεύουμε στι ελεύθερε αγορέ, αλλά πρέπει να ακολουθούν του κανόνε τη προσφορά και τη ζήτηση. Και όταν αυτό ξεκάθαρα δεν συμβαίνει, όταν οι αγορέ γίνονται έρμεα των κερδοσκόπων, τότε έρχεται η ώρα κάποια κεντρική ρύθμιση, κάποια κεντρική παρέμβαση. Και αυτή είναι και η ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών και μια τέτοια κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, και είμαι σίγουρο ότι στο. Ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη Ερχόμενη Εβδομάδα δεν πρέπει απλά να γίνει αντιληπτή η κρισιμότητα των περιστάσεων, αλλά όπω είπε και ο Πέντρο, πρέπει να πάρουμε αποφάσει άμεσα να δράσουμε υπέρ της Ευρώπη και των Ευρωπαίων των πολιτών μα. Δεν γίνεται σε επίπεδο διπλωματία να απαντούμε από κοινού και σωστά στη ρωσική επιθετικότητα, αλλά να μην συγκροτούμε ένα ενιαίο μέτωπο και στο επίπεδο τη οικονομία που πλήττεται από αυτήν. Πρόκειται για ένα κίνδυνο. Που απειλεί την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Πρόκειται όμω και για μια νάρκη στην ευρωπαϊκή ιδέα και στη δημοκρατία. Μπορεί αυτή η ενεργειακή κρίση να ξαναξυπνήσει τον εφιάλτη του λαϊκισμού στην ήπειρό μα. Και σε αυτό το πεδίο πληρώσαμε, ειδικά εμεί στην Ελλάδα, βαρύ τίμημα τα δέκα προηγούμενα χρόνια. Δεν πρέπει να ξαναδούμε σε καμία περίπτωση τα ίδια ε, φαινόμενα. Γι' αυτό και πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντο. Να παρεμβαίνουμε δραστικά και άμεσα όταν απαιτείται ευρωπαϊκή παρέμβαση. Και αυτή η ευρωπαϊκή παρέμβαση άμεση δεν θέτει σε αμφισβήτηση, όπω είπαν και οι φίλοι συνάδελφοι Πρωθυπουργοί, του κεντρικού μα άξονε για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Με περισσότερε ανώσυμε πηγέ ενέργεια και οι τέσσερι χώρε είμαστε εξαιρετικά ανταγωνιστικοί στην παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Με διαφοροποίηση ω προ τι πηγέ προμήθειας φυσικού αερίου, με περισσότερο LNG, με έμφαση στις διασυνδέσεις. Να δούμε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στις διασυνδέσεις τη Ιβυρικής σχεσονής με τη Γαλλία, στις διασυνδέσεις της Ελλάδος ε, με την Ιταλία, να επενδύσουμε στις διασυνδέσεις μας με την Αφρικανική Ήπειρο και βέβαια να εξακολουθούμε να επενδύουμε στην εξοικονόμηση, καθώ η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή την οποία δεν καταλώνουμε ποτέ. Τέλος, μια γρήγορη αναφορά στα ζητήματα της στρατηγικής πυξίδας. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι το κείμενο το οποίο πιστεύουμε ότι θα εγκρίνουμε στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι φιλόδοξο, με τις μικρές προσαρμογές που ακόμα χρειάζεται να γίνουν. Και τα γεγονότα στην Ουκρανία έρχονται να αποδείξουν αφενός την ανάγκη μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και στις επιβουλέ των τρίτων μερών. Αλλά και την ανάγκη τη συνεργασία μα ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με το ΝΑΤΟ είναι ζητήματα τα οποία θα μα απασχολήσουν έντονα του επόμενου μήνε. Όπω θα μα απασχολήσει βέβαια και η αύξηση των εθνικών αμυντικών προεπολογισμών και ο τρόπο με τον οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτέ τι σημαντικέ επενδυτικέ δαπάνε που σίγουρα θα επιβαρύνουν του προπολογισμού μα, γίνονται όμω για έναν κοινό, έναν ουσιαστικό, έναν ευρωπαϊκό σκοπό. Τέλο, ε, αγαπητέ ε, Μάριο, να εκφράσω και δημόσια των αποτροπαντισμών για όσα συμβαίνουν σήμερα που μιλάμε στην Ουκρανία, ειδικά στη Μαριούπολη. Γνωρίζετε το έντονο ελληνικό ενδιαφέρον για την πόλη αυτή η οποία έχει μετατραπεί σε σύμβολο αντίστασης του ουκρανικού λαού απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, καθώς εκεί κατοικούν παραπάνω από 100.000 ελληνικής καταγωγής Ουκρανί. Και επειδή πρέπει να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει, όταν τελειώσουν οι θεροπραξίες και ξεκινήσει η διαδικασία της αποκατάστασης, να ανακατασκευάσει το μευτήριο της Μαριούπολης, το οποίο και βομβαρδίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες ως μία μικρή έμπρακτη στήριξη στη μεγάλη προσπάθεια νοικοδόμησης που θα πρέπει η Ουκρανία να κάνει όταν με το καλό Σύντομα ελπίζουμε τελειώσουν οι ευθροπραξίες. Και πάλι ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου έδωσες αγαπητέ Μάρια να συμμετέχω έστω και διαδικτυακά σε αυτήν την πολύ σημαντική συνάντηση και θα σας δω από κοντά με το καλό σε λίγες μέρες της Βρυξέλλας.